Επικοινωνήστε το πρόγραμμά σα σε ανθρώπου που βασίζονται σε εσά. Γεια σα. Αυτό είναι ένα πολύ σύντομο tip διαχείριση χρόνου και παραγωγικότητα. Αφού αφιερώσετε το χρόνο για να σχεδιάσετε το πρόγραμμά σα και να οργανώσετε την ημέρα σα και τι δραστηριότητε που έχετε να κάνετε μέσα σε μία ημέρα ή μέσα σε μία εβδομάδα. Μετά, μην το κρατήσετε για τον εαυτό σα αυτό το πρόγραμμα. Επικοινωνήστε το είτε με του ανθρώπου του οποίου χρειάζεστε να κάνουν κάποια πράγματα που αφορούν το πρόγραμμά σα. Ή με του ανθρώπου οι οποίοι βασίζονται σε εσά, χρειάζονται εσά να κάνετε κάποια πράγματα, ώστε να γνωρίζουν ποιε ώρε είστε διαθέσιμοι και ποιε ώρε δεν είστε διαθέσιμοι. Αυτό είναι κάτι που εξοικονομεί χρόνο για όλου και σα γλιτώνει από πολλέ παρεξηγήσει. Αν θέλετε να μάθετε πώ να δομήσετε την ημέρα σα και ποιε δραστηριότητε χρειάζεται να κάνετε καθημερινά για να έχετε σημαντικά αποτελέσματα, έχω ετοιμάσει μια καινούργια εκπαίδευση. Την οποία μπορείτε να βρείτε στο futurepro.gr. Σε ένα 40 λεπτό βίντεο, futurepro.gr, δείτε το. Αυτά, μείνετε εστιασμένοι στου στόχου σα, μείνετε εστιασμένοι στη δράση και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.